tack för en trevlig påskmiddag, mm, Mona. Mm. Alltså, jättegott! Eller ska jag säga fru Kanin? <laughs> vi var ju båda med i Masked City. Nöje påskkäring har vi ju sagt. Eller fru Kanin. <laughs> alltså jättehärligt. Äggen var jättegoda. Ja det är jag som har väpt dem. <laughs> <laughs> mm. Ja men hörni, det har hänt en grej. Ja, alltså när Eva Burs var här senast, vi kom med sig vår kortlek, ja. ja. det är så typiskt henne. Hon kan, hon kan ge dig ett litet bidrag i alla fall. Jag har nämligen gått och köpt ett nytt och det heter Riksdagen Åh, ska vi spela Riksdagen? Och det har ju blivit ett väldigt populärt spel här ni allihopa Nej men man är olika färger Ja men det är Sossarna Och det är Miljöpartiet Och det är Moderaterna Och så är det Liberalerna Nu, det kan bli redan om en Var och en har alltså fyra Fyra toppar Mina är röda Det här är Persson, Palme, lövian och Ingvarv. nu fick jag gröna toppar. Jag tycker inte om grö... Det är Per Bolund. jag gillar inte att ha dem. Kan jag få någon annan färg gula toppar istället? Ha mina gula toppar. Det är nog ingen som vill vara liberal. Och nu... Ja, och glöm inte att vi ska lägga någonting i mitten för den som vinner. Vem är det som har lagt ett tuggummi? Ja, det är jag! Men varför ska du lägga ett tuggummi när vi andra ligger 50 kronor? Det står här att varje spelare ska satsa någonting. Det kan vara pengar. Men det är vara... ju mitt tuggummi. Har du tagit mitt tuggummi? Jävla fascister, ta ditt förbannade tuggummi här. Jag tar mitt kort här. Jag har inga sedlar, så jag lägger det där som pant så länge. Nöjda nu, eller? Högst börjar. Fem. Mm. Ja nu är min tur här att vi, att vi, att vi, att vi. Mm, fyr, fyr, fyr, fyr. Mm. Mm. Sex. Pappa, pappa. Hallå där fru kanin. Va? Jag såg inte att det här var en sex att Du tog ju bort handen. precis Innan jag såg att det var en sex Va, Det gjorde jag väl inte? Ja men typisk. Ah, ja, ja, ja, ja. Ser gick i politiken? Politiken korrumperar med. Jag tycker att hon ska slå honom. Så man har inte betrodd... SLÅN! 5! 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ni kom till på Moderaterna för att över tre kastar. Det gör jag, jag väl inte. Se här. En, två, tre, fyra, fem. Jag hamnade där. Alltså, nu flyttade du så att du inte behövde komma på blått och slappstå över tre cash. Ni kan ju inte det här. Alltså om jag hamnar hos sossarna, ska vi väl börja räkna därifrån som jag står? Du ska ju börja räkna från den klicken framför det partiet du står på och sen kommer du på blått och då får du stå över tre kass. Alltså det här spelar vi aldrig hos Magdalena. Ja, och se vad som har hänt med henne då. Jag tycker att du ska slå om så det blir rätt från början. Herregud, tre. Är ni nöjda nu? Ja, fast egentligen är det fel. Ja men, du skulle ha... Tyst men, nu spelar jag. Atwi, twia, twia atwi. ska vi se. Fyra, då tar jag ut Adelsson. Ett, två, tre, fyra. Slår ut Palme, du får börja om. Ja, nu tyckte du att du var rolig va? Adelsson slår ut Palme. Jag kan säga att så var det banden med inte 1985. Ja men, börja inte med dina gamla historier nu, Mona. Herregud. Tyst! Hallå? Jag koncentrerar mig. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallå, hallå, vad gör du nu? Varför slog du om? Och det är väl klart jag får slå om när jag har en 6. Nej, men det står det ingenting i reglerna här. det gör man väl alltid. Man gör det i fjärr, man gör det i skattkammarö. Nej, ja, jag tycker det är hemskt att vi sitter här och myklar på det här sättet. Det är vedetagen praxis. Alltså när man slår en sexa, då får man slå ett extra slag. Ja, nu får du slå Eva så vi kommer vidare så vi kan fira lite påskar lite trevligt också, eller hur säger? Och nu ska vi säga sex! En, två, tre, fyra, fem, sex. Nu slog jag ut lilla Marianne. Nu slog jag ut Marianne? Ja, det är vi klart. Om det hade varit Eva Ros som hade stått där, då hade jag låtit henne stå kvar. Eva Ros, vad har hon med det här att med det göra? Tror inte du, Eva Rydberg, att jag förstår att hon betyder mycket mer för dig än vad jag betyder för dig? Alltså det har jag märkt när vi har spelat på Fredriksdal. Då står de där och skrattar åt mig. Alltså jag frågar bara, vem är din och vem är de av de här topparna? Men herregud, hon måste ju få flytta någon här slaget. bara Janne, vad för jag har varit med på Mello. Alltså, jag har spelat i Bonusfamiljen, jag har spelat i Sjölyckan, jag har spelat allt i svensk tv och rubbet. Ja, kan ni vara vänliga och knipa nu? Varför det? För nu koncentrerar jag mig. Gälls det om den kommer ner på golvet? Nej. Nej. Ja. Hur ska ni ha det nu då? Men flytta Ingvar, bara du gör det idag. En sexa. <laughs> en sexa? Herregud, jag såg inte att det var en sexa. Tror du kan titta under bordet eller? det sagt, nu flyttar jag. En, två, tre, fyra, fem, se... Anna, nu lugnar du ner dig lite frid kanin. Alltså, när du slog en femma förra gången, då började du från startklicken. Sen när du slog nu en sexa, så började du på klicken framför, inte sen. Och slapp komma in hos Liberalerna och fick stå ute i kylan i alla fall. Inte sen, va? Det var ju ni som sa att jag skulle flytta Ingvar från den gula klickan. Då ska jag väl flytta Ingvar från den gula klickan. Varför gjorde du inte det första gången, då? Rör inte min Ingvar? Du flyttar ju Ingvar efter vad du själv tycker hela tiden Ska du fortsätta fuska vill inte jag vara mig? Jag fuskar inte Tvija, tvija, tvija, tvija, -tv -tv -tv -tv. nu slår jag här, nu blir det en fyra Nu tar jag ut rangfält, en, två, tre, fyra, slår bort Ingvar, han är ute <här> Du får inte hoppa över din egen torg Tänk att jag får det va? Ha <här> att de får det var? Jag har kommit under fum om annan sak också Vadå? Oh, ni sitter här och spelar med falska tärningar. Anklagar du mig för att fuska? Påskärring? Det kan man säga, oh, ja. jag säger bara det. Ni tre, ni tre är tre <gör> Ebba du? Ta dig i kaninsnippan, Mona. Ja, jag vet vad snippan Nu lugnar du ner. Ska jag lugna ner mig? Nu lugnar du ner. Ska jag lugna ner Om inte du hyfsar till dig, lugna ner dig, dämpa ner dig lite granna till. Så kommer jag flätta till dig. Och då kan du checka dina morötter själv. Va? Sorry, ber de ursäkt för skräcklighet. Ja, ni är lika goda fuskare bägge två men Eva Roos. Hon spelar ärligt. Vem fan är Eva Rost? Varför frågade du inte mig om jag ville vara med mellan tillsammans med dig Eva? Vi kan inte hålla på med det nu men jag säger bara att det är roligare att spela ett spel med någon som spelar är Tänk det tycker jag också. Jag är lugn. Är du lugn? Fullkomligt lugn, alltså nu spelar vi! Ja, jag vill inte spela så länge som ni fuskar. Ska du säga att hon läste direkt ifrån manus? Vad menar du med det? Ja, men gör ditt manus? Hur det Jag måste ah, ju läsa alla. tycker jag är vanvittet. Vi, vi blå, du, ska ju spela, vi, vi så jag vill vi spela. Spela. Nej, jag, jag vill inte Vad är det? det?